وديها خليهم يلوموني لو تاخذ عيوني يا مالك ظنوني لعيونك انطيها اركض لو سمعت الوطن ناداني صفق لو ما صفق بيكم حي والله خلينا نشوف اركض لو سمعت الوطن ناداني رشاشة يصير في شرياني عفية هلا اركض لو سمعت الوطن هي رشاشة يصير في شرياني ام تطلع وياي تشمر طاسة المهل واسة جوامع اي من دره حنين شغيره راضيع من دره حنين صغيره راضع رضعت بصدرك الزود حليبك صار بارود رضعت بصدرك يلا حليبك صار مارود اثور اليوم لو قابلت عدواني اثور اليوم لو قابلت عدواني واجب ان اد التحيه باحترام الكل شهيد الطاح من جيش الامام ببركه الصلاه على محمد وال محمد رجاء باعلى اعلى اصواتكم يلا شباب نريد تكون تفاعل ان شاء الله ماكو مضغوطين هسه هي كانت هاي مقدمه ردنا شويه نحرك المشاعر وكذا ماكو مضغوط ايش حد المضغوط؟ كان عم فقره يجيب هنا صدق تقولون؟ لا والله يلا ابوي يلا عيني اريد صفقه صفقه ويا الصفقه شباب يلا فدوه الماي يصفق من عدد الشياب الاعزاء سهمكم الراحه انتم بس شوفوا الشباب ايش راح يسوون يلا ابويا يلا, يلا عيني نظوجهم على على على عناده على عناده يلا ابوي على, على عناده على عناده على عناده على عناده على عناده عبية عنادة. يكرهك مقتدى كرهه ونخلي النار بفاده بفاد. شو تسوي بيه؟ يكرهك مقتدى كرهه ونخلي النار بفاده على عناده على عناده سمعوا حجاية اللي يسمعها ما يندم ذا بيها احنا الشغله ما ترحم جمعه جاي تلي يسمعها ما يندم اذا مو بها احنا الشغل ابويا ابويا ولو جد حت فينا الغيره السكان اللي الدنيا ندير اذا اذا اذا اذا ايجنه دي ابن السيد ايجنه دي ابن السيد ايجنه دي ابن السيد ايجنه دي ابن السيد هو السيد ابن السيد حي جنودة بن السيد حي جنودة بن السيد اي و ذيبن السيد أي و ذيبن السيد اي و السيد يربك بالصمت شباب. لا أحد يصرفه نصيحة ماكو ماكوش حاجي شنو أبويا يلا وقف يلا يعني اي ذول أو ذول ذول إحنا السراية ذول ذول إحنا السراية أو ذول ذول احنا, إحنا السراية او ذول إحنا سراويه هم كل شي بل يا نهاية ذول إحنا السراية أو طلع داعش عراية. ويقول هو احنا وويب... إذاً احنا السراية دول دول احنا السرايا إذاً احنا السرايا إذاً احنا يحرقون. إذاً يحرقون يحرقون. يحرقون احنا السرايا يلا يلا شباب يلا يا عرس يلا يا عرس يا عرس يا يا عرس يا يلا يا عرس يا عرس يا يا يا ها بس صار ميل يوم مره أبغوطي قول اش بيهم من السيد بي من قائدنا من أبو هاشم من الكوفة قول من السيد ذولا اش ما أسمع إي بعد أحلى دول من السيء طه السيد من, من قائدنا يلا يلا دول اشبيو ابو طه دول اشبيو ابو طه الله. الله. شو المليون يطلع بتعليق من حج صالح. لا والله <تصفيق> بويا من شافوا عدد انصاره من فتح بابه واجت يمداره سوديناهم خلى بيهم شاره الا حطت بيهم الجبساره سودينا بويا حايط راسه حايط راسه ايوه يا بزارا سيدك مبتدا ايوه يا بزارا طيب. الجبهة و الجبهة و. يا سيدو طوطو من ها ها ضحك لهقوني وبيشكي له الليمون والله واللي وبيش تخب وبيشكي له الليمون والله اي وتخبوا لو ما ادري شي جاههم ذولي وبيشكي اللي له الليمون والله وبيشكي اللي له الليمون والله واكل ليمون ياكيمون الليمون ساكن هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا الليمون هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا سعد السوق يا له مقتدر هايدو هنا تهدمتهم هاي شوف سعد السوق يا له مقتدر نزل السوق يا له مقتدر السوق يا له مقتدر نزل السوق يا له مقتدر هذا اكبر شيء يا له مقتدر في الرياض الشارع يا له مقتدر كشف الشارع يا له مقتدر سعد الورد يا له مقتدر يا ليل الورد يا النت يا له رجع النت يا له لك الشارع مدري وبيشكي اللي ولولي راح اموت من الضحك لحقولي. وبيشكي لي وبيشكيلو الليمون ولولي وبيشكيلو الليمون ولولي وبيشكيلو الليمون لولي هو يا ما يحبك ما يحبك لو العشره شموع يصاقروا يضغطهم شي بس تغريده